Čau lidi, vítám vás u nového videa na kanále Lukášovo IT a dneska se podíváme na to, jak si vytvořit účet um, ve svém počítači. Takže kliknete na tlačítko Start a otevřete se vám toto. Dole hned nad vypínacím tlačítkem Napájení máte nastavení. Na to kliknete. Zde nalezneme uh, teda uh, účty a tady, tady vlastně se přihlásíme. nebo vytvoříme si účet. Ty tady jsou nějaké moje informace a dole, druhé od spoda, máte rodina a jiní uživatelé. Na to kliknete a pak tady máte přidat člena rodiny, přidat do toho počítače někoho dalšího. Přidat člena rodiny znamená, že si tam uh, budete muset asi um, dát účet Microsoft a uh, e-mail, co jiní uživatelé, a tady si ale kdyby můžete navolit, a i zde, jestli chcete, aby měl oprávnění ke všem souborům, nebo jestli chcete, aby měl oprávnění jenom k pouze uh, nějaké části těch souborů, uh, zde si to můžete všecko uh, dát, takže když si tady napíšem ten e-mail, Tak dáme další. A teď máte, jak jsem říkala, čl člen. Může upravovat nastavení v závislosti na věku. A pak je organizátor, který může vlastně upravovat nastavení rodiny a zabezpečení. Je v celkem na vás, jako co si zvolíte. Ono prakticky oboje dvoje je stejné. Um, jenom tady něco může poupravit v, v zabezpečení, ale jinak se to jako v ničem nelíší. Prakticky v tom zabezpečení se nedá nic moc, co upravit, prakticky zase něco povypínat, ale ale moc tam toho neudělat, takže já si myslím, že to je úplně jedno, co si dáte, takže dáme třeba člen a dáte prostě pozvat. A jak říkám, asi asi to je jedno, a jak vidíte, už se nám to tady vytvořilo. Eh, pak je jiní uživatelé, a to vytvoříme tak, že klikneme před to, tohoto počítače jako dalšího. Počkáme, než se nám to načte. Eh, zde je také možnost se přihlásit přes eh, svůj Microsoft účet, ale eh, nejlepší je se přihlásit bez toho. Takže dáte, nemám přišovací údaje uh, této osoby dole pod. No vlastně na storno to máte, takže na to kliknete. Tak, pak zde máte, abych si, abyste si vytvořili uh, účet Microsoft místo tohoto použít telefonní číslo, získat jinou adresu a pak máte přidat uh, uživatele bez um, Microsoftu, Microsoftu účtu vlastně. No to kliknete a teď se vám zde objeví taková kolonka, přesně tak. Um, třeba dáme Lukas. A tady si můžete nastavit, jaké zlo chcete prakticky, nebo když si ho nechcete nastavovat, tak už prostě tam nic nenapíšete, necháte to vynechané a kliknete na další. Pojmenovat ho teda musíte, ten účet, ale... Ale... Tady to bude čekat asi na schválení, než... Eh, kdyby... Eh, to... než to schválí vlastně ten organizátor. Um, jasně, nevím, jestli mi to nabídne, ale pak, když ten účet už to nechcete tam mít, tak dáte, uh, kliknete na ten účet a dáte odebrat. A se ten účet automaticky prostě smaže a už jak kdyby nebude prostě... Dáte ok. Což, snad, což se stane prostě, že ten účet už, i když byste vytvořili úplně ze stejným názvem, tak už... To. Už se neobjeví. Nejde odstranit? Ano, jo, to je další věc. Musíte mít restartovaný počítač, musí to mít hlavně odvlášenýho, takže teďka to si neskončíme, ale pak to dáte třeba, když už tady tak, taky nechcete nic, tak dáte blokovat a ten už je to automaticky. se jak kdyby taky smaže, nebo to pak můžete povolit, ale, ale může to také blokovat, takže by se neměl přihlásit na ten účet. Takže já děkuju za sledování, videa, pokud se vám video líbilo, tak dejte like pro další tutoriál a zatím ahoj.